كان لكم حلقة جديدة حلقة اليوم كانت تكر أعلى خمس حسابات في تطبيق الانستغرام طبعا قبل شهرين الآن سويت حلقة مقالة لهذه الحلقة وكانت الفكرة عن تطبيق سناب شات أما اليوم بنذكر أعلى خمس حسابات في تطبيق الانستغرام طبعا الحسابات المشارية بتكرن بحلقة اليوم لازم تكون إنه ما هو مغني أو ما هو ممثل عموما خل خالد أنت ربع نكمل الحلقة. الشخص الخامس اللي معنا في اليوم اللي هو مصعب المال صراحة هذا الشخص ما قد شفته ولا قد شفت مثلا مقاطع له في اليوتيوب او مثلا صور في تطبيق الانستغرام مثلا او في حساباته الشخصية، لكن هذا الشخص صراحة فاجأني في الفترة الحالية يوم في قناة لحظة، اتوقع ان هذا الشخص من الأشخاص اللي أسسوا هذه القناة اللي هي قناة لحظة، وفي نفس الوقت هذه القناة تقريبا للإنتاج، يعني مثلا زي صاحي وزي قناة سين، يعني هذه القناة صارت أفضل منهم، هذه القنوات الثانية أتوقع أنها بدأت تطيح، لكن قناة لحظة في الفترة الحالية صار قناه للانتاج وفي نفس الوقت يعني ما ادري هل هي شركه ولا لا لكن صراحه تعتبر من افضل القنوات للانتاج في الفتره الحاليه اللي هي قناه لحظه واتوقع انه له دور كبير في هذه الخطوه اللي صارس لهذه القناه وعندها 678 الف متابع في تطبيق الانستغرام ما شاء الله تبارك الله <تصفيق> <تصفيق> تابع معانا حلقة اليوم اللي هو دايلر. أنا صراحة تكلمت عنه في هذه القناة يعني كثير، وأتوقع لو تكلمت عنه يعني ما بضيف شيء عن هذا الشخص، لكن كنت تطبيق له أجواء الخاصة يعني بمعنى صح، تطبيق اليوتيوب إنه أنت لما تجي تنزل مقطع يعني لازم تصور المقطع، بعدها تروح منتج المقطع، بعدها تنزل المقطع في قناتك الشخصية. أما من ناحية مثلاً إنستغرام لا تصور وخلاص تنزله على حسابك الشخصي. بس صراحة اللي مستغرب منه إنه دايلر عنده 2 مليون فاصلة متابع في تطبيق الانستغرام ما شاء الله تبارك الله بس صراحه بالنسبه لي انا مستغرب من هذه النقطه صراحه <تصفيق> اللي معانا حلقه اليوم اللي زعرور يعني محتواها مقارب لدايلر، يعني مو 100% لكن من ناحيه المقاطع انا اشوف انه في تقارب من ناحيه المحتوى آه اللي ينزل في القناه من ناحيه المقاطع نفسها اما من ناحيه الاغاني لا هذه افضل من دايلر بكثير من ناحيه الكلمات من ناحيه التصوير الانتاج بشكل عام يعني هذه افضل من دايلر من ناحيه الاغاني ايوه لكن من ناحيه المحتوى لا زي بعض بالنسبه لي هذا رايي الشخصي وعندها في حسابها الشخصي في الانستغرام 3 مليون فاصلة 600 ألف متابع الشخصية الثانية معنا في حلقة اليوم اللي هي مودلت بوتس للأسف نحن تشخصية معنا في حلقة اليوم والسبب انه عندها عدد متابعين كساء يعني لو تجي في الحقيقة عندها قرابة 8 مليون متابع في سناب شات وعندها 12 مليون فاصلة 700 الف متابع في تطبيق السيكراف. في نفس الوقت حلقة اليوم تتكلم عن هذا الشيء اللي هو أعلى خمس حسابات في تطبيق انستغرام، فلازم أحط هذه الشخصية معنا لكن بالنسبة لي أنا أشوف أن محتواها مرة سيء وما ينفع ينعرض في السوشيال ميديا بشكل عام، لكن هذه هي الحقيقة أنه عندها عدد متابعين كثار مثل ما ذكرت قبل، وعندها 12 مليون فاصلة 700 الف متابع في تطبيق انستغرام ما شاء الله تبارك الشخصية الأولى والأخيرة اللي معنا في حلقة اليوم اللي هي ياسمين صبري، هذه الشخصية أنا أشوفها اشتهرت بسبب جمالها، بعد ما اشتهرت دخلت العالم اللي هو الأزياء والفاشن، يعني بمعنى صراحة تلبس ملابس وتصور نفسها وتنزله في حسابها الشخصي في الانستغرام. وفي نفس الوقت يعني الانستغرام في بداياته أتوقع كان هذا الشيء أنها تصور وتنزل، عالم الأزياء أتوقع أنه في أشخاص ثار اشتهروا بسبب هذا المجال اللي هو مجال الأزياء والفاشن، عندها 15 مليون فاصلة 600 ألف متابع، ما شاء الله تبارك الله. وكذا يكون خلصنا الحلقه وذكرنا اعلى 5 حسابات في تطبيق انستغرام اتمنى انه هذه الحلقه عجبتكم ونالت على رضاكم لا تنسون اللايك والشير والاشتراك وكذا يكون خلصنا يلا سلام